جبت جيب ليفي بجد يا لي بنوم. السلام عليكم يا جدعان. ربنا فشخت العيال يوم الصبح في ليف. يا جدعان دخلين ندب في العيال يا جماعة. هنخش ندب في العيال يا جماعة. انت عارف هتنزل فين يعني ها؟ الييي يا شباب. ننزل ناخد الكارك. يا شباب. نحط ثلاثة ونموت عادي. اي حد جاي منه. ايه؟ <تصفيق> <بخلوص البيض> <تصفيق> يا <تصفيق> اي حاجة بس المدمن مش بدان خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص لا لا لا لا, لا, لا جداعي جداعي. ولا لا ولا هنا خالد انا يا عم انا جبت وجاب الكوتشي وجاب جاكي يعني انا جاب, أصلاً ولا ولا جاب في الحمد لله اصل انا, أنا جايب مين, مين لك ان في I need a weapon. انا, أنا عاوز لا ولا لسه ما في اي بيت يسطا البيوت مش بتبان عندي وانا البت ماشي بلايك هو بيت اه يا وطنا اه يا اه لا لا ما تنزلش عندنا لا ما تنزلش عندنا هلو انزل فين يا طيب انا مكان حلو انزل اي حته كده قريبك كف لما تموتش اصلا ده في طالو اوزي ده بنوبيا طالو اوزي كف والله ده في طالو معيش كف <تصفيق> اه يا عم تعال بيت خش بيت على طول خشوا بيت يا جماعه <تضح> إيه، يا جدعان بي يا جدعان معايا يا ايه ده إيه يا خالد 1000 واحد فوق واحد فوق لا لا فرصتنا يلا نعيطه اطلع فو اطلع فو تعالى خلص تعالى معايا والله اخر انا اهدا اهدا سيبك منك في ام 4 يلا يلا لازم اطلع فيش رجلي فيش انا دلوقتي يعني انا الكيلات تحت جاتلي اه. اصلا هنا enemies ahead <تصفيق> ده بتاعك خالد ده فين فودين يا فوت ما جاش ليه والله الله تكسب يطلع فوق يا انا خش له خش له خش له انت خش خش خش حد تعالى يا يوسف تعالى تعالى يا ابني خش له تعالى ولا اي حاجه اضرب يا اي حاجه ده <تصفيق> منو ما دوست <بيضا يزاري>. ليه <تكلمة> يا واد بتكلم اهو يا عمي ده من وين اتفضل فوطني يا حق وراك فين ده ميتمشوي وانا مست... هين انا الثاني سيب منك يا بنو انا هينو قال لك يا اسطى انا متمشوي يا اسطى قال لك ايه طيب عادي عادي عادي فين عندي بقى عادي وتا غفلنا مسكوا ورا مسكوا من ورا تنبو تيجي كدا باترين ثلاثة؟ لا يا ثلاثة ليه احنا الرندورة سلامتك يا موري أيه. عيب. يا موري أيه. عيب. أيه. كفرني أيه. يا خالد. عياد يا بوت يا يا انت بوت والله. قول يا ده خالد ثانك يو. بوت وده. أيه <تصفيق> يعني لا داخل عليه ملي. الواد داخل عليه من ملي. ايه معايا ام لا الثلاثه ام في بيت واحد. يا يعني نهار ابيض. عندي له يلا يلا يلا يلا يلا يلا البيت ده يا جدعان بسرعه يا تعالوا ورايا. يا يلا بينا بسرعه انجزنا. يلا يلا يلا. يا نهار أبيض يا جدعان. لا ليتفلي ليتفلي. يا ليه يا ايه دي... الواد اهد اه اه. ده فين يا جدعان ايه التي اردت ان اكون في المنطقه التي اردت ان اكون في ماشي التي اردت ماشي يا في المنطقه التي اردت ان اكون في المنطقه التي اردت ان اكون في المنطقه التي اردت ان اكون في المنطقه التي اردت ان اكون في المنطقه التي اردت ان اكون في المنطقه I <متصفح> العيال مع... في رمضان حسن. I got يا الحسن. يا الحمد لله. الحمد لله. الله. <الضح> والله مفيش قد ولا ايه يا جدعان الزون يا جدعان الزون داخل عليكم بسرعه بقى لا والله يلا بينا يلا بينا يلا بينا جدعان الزون داخل علينا يلا يا اسطى النهارده الحدث نازل النهارده بتاع في فهدين يا تبقى جمدان وربنا. اه طب احنا بننزل ازاي من المود ده يا جدعان؟ انا عمري ما نزلت منه. مين اللي هدف دي؟ حد عاوز يلوث اللوث الواد ده قدامك. يا ابن اللعيبه. يا يدينا نفسي انتي كالبي يا يوسف يا سبايدر. اطلع البيت ده وشوف اطلع البيت ده وشوف يلا يا تعالى يا, يا بنوب انا وانت انزل البيت ده يا بنوب هات لي الدمار ده معيش سبايدر معيش سبايدر انا مفيش حد يا جماعه انت يعني كنفرونا يا جام كانفرونا بوش عليه. كانفرونا بوش عليك خلصان بنوب مكفر يا بنوب مكفر آيه يا برو يلا يا اخواتنا هبش ها؟ انا في حمايتكم يا اخوات اضرب يا اضرب يا ابني اضرب يا اضرب انا في حمايتك يعني دي ده حمايه يعني فين الواد ده يا خالد تعالوا تعالوا عاد بنكفركم عادوا عادوا انا مكفركم عاد انا عاد الطياره يلا يلا اخوات يلا ايه في سكيور. يلا في صور لو عايزين نخش زون مالكش دعوه بصوت يوسف امشي يوسف سيرش فور فيكلز وادي شويه يجي يا جدعان وادي يضرب طلقه يعرفنا لو عشان صوت المرعوره انت يا اخي كلمه ثقيه دي كلمه صغيره يا دي يا اصل انا لول على المايكات ما بدي انا مش مشيتك عشان لو قفل المايك يفتحوني يا جماعه هل يمكنك ان تتعلمك ان ما ان تتعلمك ان تتعلمك ان تتعلمك ان تتعلمك ان تتعلمك ان تتعلمك ان تتعلمك ان تتعلمك ان تتعلمك ان تتعلمك ان كده. جدا عم بخافة جدا عم. دجرك دجرك. إيه يا تتعلمك ان تتعلمك ليه خالي دخلت يا خالد؟ دخلت ليه يا خالد؟ لي سيرتي يا خالد يا خالد تقرب لنا وين سيرتي؟ انت بتعمل ايه؟ طب فين الواد ده؟ فين الواد ده؟ عشان ما اتجابش انا وقعت واحد بس انا جيت يا خالد لف لف لف طب بالله يا خل... مرحبا مديله... مديله... مديله... بادي... يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا تعال يا مرحبا تعال مرحبا يا خلي يا مرحبا يا مدي له مرحبا يا له بادي مرحبا يا مرحبا يا يا مرحبا تعال مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا اه <تصفيق> دينا بس ها في بتاع اهي يا جدعان بتاعنا يا جدعان يا جدعان عيب والله كسروا البتاع يا جدعان ارى بسحبوا ليس ولا ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ايوه انا وقعت واحد هناك وده ده واحد ثاني. ده من يكون هناك من من ده ده من ده هناك من يكون هناك من من يكون هناك من يكون أبو نوب يكون سبايدر من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون فودن روح يكون معايا من يكون روح يلا يكون هناك مع بنو متخف عاوزك اطلع تاني لو خليك اقرا جلاله يوم انا انا